එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට ගොඩක් හම්බෙන දයක් තමයි මේ ලාංඡන කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහර ලාංඡන අපිට දැක්ක ගමන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ කුමන කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝවෙන් පරික්ෂා කරන්න යන්නේ ඔබගේ ලාංඡන හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ගැන. දිගදම රැඳිලා ඉන්න මේ Kids Day Adventure YouTube නාලිකාවයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියන්නේ Netflix ලාන්චනය. މިවැරදි ලාන්චනය හොයන්න බලන්න. މިවැරදි පිළිතුර අංක 1. މިවැරදි අය comment කරන්න බලන්න. මේ ලාන්චන දෙකෙන් නිවැරදි ලාන්චනය තෝරන්න බලන්න. නිවැරදි පිළිතුර අංකයක මේ තියෙන්න්නේ හැරිපොට කතාමාලාවෙේ හොග් ගෝට්සල ලාංචනය නිවාස හතර නම් ග්‍රිෆින්්ඩෝ හෆල් ප රෙවන් ක ලෝ අන්තිමේක සිලිදරින් උත්තරය අංක දෙක කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ස්ප්‍රයි් පානය කර තියෙනවට උත්තරේ හොයමුද බලන්න පිලිතුර අංක 1. මීමරදී එල් තෝරන්න බලන්න. මීමරදී ලාංඡනය අංක 2. මීමරදී කොකාකෝලා ලාංඡනය හොයන්න බලන්න. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම කීයකට සාර්ථකව පිළිතුර දුන්නාද කියලා මතක තියාගන්න. උත්තරේ අංක දෙක. මිවරදීව පිළිතුර දුන්න අය අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මිවරදී পেප්සි ලාංඡනය හොයමුද බලන්න. මිවරදී පිළිතුර අංක 1 කියලා බැලූ බල්මට හැමෝටම පේනවා. නිවරදි පිසාහඩ් ලාංඡනයේ මේ යටින් තියෙන රේඛාව කහපාටද කොළපාටද කියලා ඔබට මතකද? ඒ රේඛාව කහපාටයි. නිවරදි අය කමෙන්ට් කරන්න. බැලූ බැල්මට ටිකක් සංකීර්ණයි නේද? නිවරදි නිව්ටෙලා ලාංඡනය බලන්න. උත්තරේ අංක දෙක කැනල් එකත් සබස්ක්‍රයිප් කර ලම කියන්න බලන්න නිවැරදි ඩොමිනස් ලාංචනය කුමක්ද කියලා මේකත් බැලූ බැල්මට ටිගත් සං කීරණයි අංක දෙක අපි ගොඩ පාවිච්චි කරන දෙ Google කියලා කියන්නේ නිවැරදි Google ලාංචනය හොයමුද බලන්න මේකට නිවැදි පිළිතුර දුන්නොත් අනිවාරෙන්ම කමෙන් කරන්න බලන්න උත්තරේ අංක දෙක සැකයි නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ විකිපීඩියා ලාංඡනය තෝරන්න පුළුවන්ද මෙතන තියෙන වෙනස්කම මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යමුද විකිපීඩියා කියන වචනයේ අන්තිම ඒ පොඩ්ඩක් බලන්න උත්තරේ දෙක මේ තියෙන්නේ ඊබේ ලාංඡනය නිවැරදි ලාංඡනය හොයන්න පුළුවන්ද උත්තරේ අංක 1. eBay app එක බහුලව භාවිතා කරන අය නම් මේක දන්නවා. මේ තියෙන්නේ අවසාන ගැටලුව. Twitter ලාංඡනය හොයන්න බලන්න. උත්තරේ අංක 2. ඉතින් මේ පරීක්ෂණයේදී අපோட ගැටලු කීයකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණාද කියලා අපිට comment කරන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට අපගේ channel එක කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඉතින් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න ඔයාල හැමෝටම ආයුබෝවන්.